أنا عشقي ليك عشق, عشق القمر للنجمة والليل والصبار وشوقي ليك فوق الخيال فوق احتمال كل البشر أنا عايش ليك عايش القمر للنجمة والليل والصبار وشوقي ليك كل البشر من يوم وقاك حلوه الحياه بتحدى العالم كله انا وياك وان انت حبيبي وروحي وقلبي معاك قربني ليك سيبني اعيش احساس